su epizodi znači ćemo da igramo Clash of Clans i kao što možete vidjeti imamo pet buildera. Da. Jučerako jedan sat u noći i 20 minuta sam skupio oko 50 trojeva i idušao u Master League. I, da. Sad ne znam bi išo za champion ili bi se vrati u gold radi forma. A mislim da će se vrati u gold radi forma da mogu lakše dota champion. E, da, i to je to. A, a video će sad biti malo češće. Nisu bili do za to što je bila škola i to ovo te pizdaje sad će završi brzo. E, da, uspio sam sve popravit na pet, ću snimati lol, zapravo počet ću snimati lol. I, što još? E, još, da, dok nisam bio na ovom YouTube u došlo mi je desetak subscribera, nisam ništa napravio, to je ono baš odlično, za početak. Dobar, za početak koji traje već godinu do nalazi. E, Nište. Ja ovako moram to sve uređivati, vidi najmanje traja 3 sata, da, da to sve srednji tot, naprimjer. A tako nisam imao vremena. Znači ja moram prvo na prebacit, onda moram downloadat s interneta, urediti u programu, i predat i prebacit na YouTube. To je, to je dosta vremena i da, zbog toga nisam mogao ni, o, se kaže, e... zbog toga nisam mogao, čekaj, što sam sad hvati reći, navaze nije e... da e, idemo u napad, nema veze ako izgubimo je. uvijedimo, evo napračemo odmah, ovo nije bitno. Znači, očetima sa ovim arčanima, barbarijanima i goblinima, ovo. I sad izvuče sve ove tropse, mažda ba, baš to je puno čovjeć, oče ići lako. I zatim pustite kako, kako go hoćete ove, ove se kaže. Gledajte da vam idu u istom smjeru svi. I to je to, da. I sad kad vam tu malo šcrknu, stavite ovako fil. I to je to. Znači lako I sad ovdje. Ovdje, pardon. Naprijed tako. Možda uspijemo uzeti dvijezu. Ne, ne vjerujem, ne, nisam zaspelao. Zatim ću jedno. Možda i ja nisam sigurno, vidjet ću, ajde. Ma ajde. Idem na U... Dobro. Za sad je još malo ostalo. imamo mogućnosti da dobijemo dvije zvizice. Ovdje razbijemo Imamo dvije zlizice. Vjerovatno, Sad ćemo vidjet. možda i nemamo, imam da nemamo ipak, nema jedna je dosta. E... To je bilo to za ovaj video, ovo je bio jedan video gdje je obavijest, da ću početi radunje snimati i to da, tako. Ništa ako vam svidio, svidio like, subscribe. Uh, komentirajte video da, da idem do Gold Lige nazad da farmam ili da idem do Champion Lige po još unih 2000 gemova. Ništa, to je bilo to za ovaj video, hvala na gledanju i pozdrav sljedećeg videa, logično i pozdrav do sljedećeg videa, pozdrav. Samo sekundu, pozdrav.